Assalamualaikum dan salam sejahtera Kepada semua yang sedang menonton Hari ini saya akan Menderangkan beberapa amalan Kepercayaan Masyarakat di Malaysia Masyarakat orang asli Mereka mengamalkan Kepercayaan yang diwarisi Secara turun temurun. Kepercayaan yang diwarisi Ini berkait rapat dengan Alam sekitar Masyarakat Kadazan Dusun di Sabah Pula percaya kepada Kino yang dipercayai mempunyai kuasa Tuhan dan mereka percaya kepada semangat padi. Mereka menjalankan upacara memuja bagi mendapatkan hasil padi yang banyak. Di kalangan masyarakat Bajau, ada yang masih memegang kepercayaan yang sedang diwarisi. Seperti upacara ngaduang atau duang rumah iaitu tuan rumah atau Ahli keluarga si mati akan menjamu makanan kepada tetamu. Di Sarawak, masyarakat Iban dan Melanau juga mengamalkan adat turun-temurun. Contohnya, apabila ingin mendirikan rumah, mereka mengemah kawasan tanah untuk mengusir roh-roh jahat. Masyarakat Iban juga berdoa kepada Tuhan yang lebih dikenali seperti, seperti upacara miring. Upacara miring bermaksud memberkati, melindungi, membawa kebahagiaan dan keharmoniaan penduduk. Masyarakat di Saya yang bekerja seperti petani pula, mereka percaya kepada kuasa-kuasa gaib seperti sebelum membuka sesuatu kawasan pertanian dengan membaca jampi mahtera untuk mengelak daripada gangguan kuasa gaib. Itulah amalan kepercayaan yang ada di Malaysia. Walaupun berbeza, kita tetap hidup dengan aman dan damai. Sekian, terima kasih.